اعوذ بالله السميع علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومساله على هديه الى يوم الدين الحمد لله والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين أما بعد كما اتفقنا معكم إن شاء الله تبارك وتعالى بعد أن ختمنا منظومة نخبة الفكر أو كتاب نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثار للإمام الحافظ بن حجر العسقلاني اتفقنا على أن نشرع بتوفيق الله عز وجل ومنه علينا في شرح منظومة عظيمة شهيرة تسمى في علم الاعتقاد في علم أصول الدين في علم التوحيد في علم الكلام تسمى بجوهرة التوحيد للإمام الحجة سيدي ابراهيم اللقاني المالكي الاشعري رضي الله عنه وارضاه المتوفى سنه احدى واربعين بعد الالف من هجره سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكما تعرفون ان هذه المنظومه العلماء عليهم رحمه الله تبارك وتعالى شرحوها ولها شروح كثيرة ولذلك نحن سنعتمد على أكثر من شرح إن شاء الله تبارك وتعالى وسنحاول أن لا نتقيد بشرح واحد وكما قلت إنه هذه الجوهرة تسمى تسمية الجوهرة جوهرة التوحيد الإمام اللقاني هي في عقيدة اهل السنه والجماعه اي انها تبين عقيده اهل السنه والجماعه ولذلك لابد ان نوطئه بتوطئه وان نقدمه بمقدمه نعرف فيها من هم اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه هي متكونة هذا المصطلح هو مركب إضافي أهل السنة والجماعة متكون من السنة والجماعة والسنة في اللغة العربية هي الطريقة من سن سنة أي طريقة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنه سيئه فله وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه هذا من حيث اللغه العربيه اما في الاصطلاح اي عند عندما نقول هذه عقيده اهل السنه السنه نقصد بالسنه السنه كما عرفناها معكم في مصطلح الحديث كما عرفناها معكم في شرح الورقات في الاصول وكما عرفناها معكم في مجالس كثيره هي سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم، والمقصود به ما اضيف الى سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اقوال وافعال وتقريرات، وزاد بعض المحدثين وصفة خلقية او خلقية، اي سائر احواله. والمراد به هنا السنه اهل السنه أي طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي أن عقيدة أهل السنة هي عقيدة أهل الحق لأنها طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يلحق بها من, من طريقة السادة الخلفاء الراشدين كسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه كسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وسأل الخلفاء المتمسكين بسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم المتمسكين بطريقه النبي صلى الله عليه واله وسلم والخلفاء الراشدون الذين ورد في الحديث كما جاء في الحديث الذي يرويه الامام ابو داوود والترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نتمسك بخلفة بسنة الخلفاء الراشدين المهديين كما جاء في الحديث الذي يرويه الإمام أبو داود كما قلت والترمذي في الجامع قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين هنا أخذ العلماء من هذا الحديث أن سنة الخلفاء مأمور باتباعها لأن الخلفاء إما أنهم يتبعون طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في المسائل النازلة التي لا نص فيها يشتهي دون ضوء الكتاب والسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد هنا قالوا من خلفاء الراشدين سيدنا علي وقالوا كذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ومن هنا يتضح لنا أن المراد من قولنا أهل السنة المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنة خلفائه الراشدين والذي يقابل هنا آه إذا قلنا أهل السنة أي الذي يقابل أي أهل البدعة كالرافضة، كالمرجئة، كالجهمية، كالقدرية، كالمعتزلة، كالمجسمة، كالكرامية وغيرهم أما القسم الثاني والمقصود به الجماعة كما قلنا أي عقيدة أهل السنة والجماعة والمضاف إليه الثاني وهو الجماعة والجماعة في اللغة العربية هو العدد الكثير من الناس تقول هذه جماعة وفي اللغة العربية أقل الجماعة ثلاثة وفي الشرع أقل الجماعة اثنان كما تكلمنا أو طائفة من الناس يجمعها غرض واحد والمراد به هنا جماعة المسلمين المجتمعين على قول واحد في اصول المسائل الشرعيه، الواقفين موقفا واحدا من كبرى القضايا الاسلاميه، والتي والذين يقابلهم في الوصف اهل الفرقه، اهل الجماعه ماذا يخرج عنهم؟ اذا قلنا اهل السنه اي اهل البدعه، البدعه العقديه. وإذا قلنا أهل الجماعة سنة والجماعة أهل الفرقة وأصحاب الشدود الذين شدوا عن الجماعة عن أغلبية المسلمين وأصحاب الشدود الذين تختلف أقوالهم ومواقفهم في ذلك وكما جاء في الحديث الذي يرويه الإمام الترمذي في جامعه قوله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن تأملوا هذا الحديث كيف قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة أي إياكم الفرقة إياكم الشدود إياكم الخروج والحمد لله رب العالمين ان بعض علماء الاحصاء اليوم احصوا ان عقيده اهل السنه والجماعه من الساده الاشاعره والماتريديه بلغت 98% من امه سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم يكفي هذا الحديث على ان اهل السنه من الساده الاشاعره والماتريديه ومن تابعهم ذلك من منزهي الساده الحنابله هم هم 98 من هذه الامه والحمد لله. وقال عليه الصلاه والسلام: من اراد بحبوحه الجنه فليلزم الجماعه ومن صرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. اذا فان اهل السنه والجماعه هم الساده الاشاعره والماتريديا والمنزهون من الحناب من الساده الحنابل اتباع احمد بن حنبل. وكما قال الإمام العلامة سيد محمد أمين الشهير بابن عبدين الحنفي وهذا ابن عبدين رحمة الله عليه في كتابه العظيم المسمى بالرد المحتار على الدر المختار وهذا من كتب الأمهات عند إخواننا الساد الأحناف يقول في كتابه أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة والما تريدية وقال الإمام الحافظ الفقيه الحنفي مرتضى, مرتضى الزبيدي وقرأنا معكم الحمد لله وختمنا معكم ألفية السند وهي موجودة على اليوتيوب كاملة والحمد لله رب العالمين هذا المسند الكبير وهذا الفقيه وهذا المحدث المسند الكبير الإمام المرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين قال إذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية. قال الخيالي في حاشيته على شرح العقائد: الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة، هذا هو المشهور في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر الأقطار. في ديا في ديار ما وراء النهر يطلق بذلك على الماتوريديتي أصحاب الإمام أبي منصور وبين الطائفتين اختلاف في المسائل كمسألة التكوين وغيرها مسائل بسيطة فرعية وقد جمعها بعضهم وقال الإمام عضد الدين الإيجي رحمه الله في المواقف في بيان الفرقة الناجية قال وأما الفرقة الناجية المستثنات من قوله عليه الصلاه والسلام هم الذين ما على ما انا عليه واصحابي هذا الحديث ما انا عليه واصحابي ثم اهل السنه طريقه النبي عليه الصلاه والسلام وعلى طريقه الخلفاء الراشدين قال هم الذين ما انا عليه واصحابي فهم الاشاعره والسلف من المحدثين واهل السنه والجماعه ومذهبهم خال من بدع هؤلاء نعم ويقول السلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله عليه في عقيدته واعتقاد الاشعري رحمه الله مشتمل عليه على ما دلت عليه اسماء التسعه والتسعين وقد ألف كتابا عظيما يذب فيه على عقيدة على الإمام أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه تبين سماه تبيين كذب المفتري فالذب عن الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وكذلك الإمام محمد السفاريني الحنبني صاحب العقيدة السفارينية حيث قال في كتابه لومع الأنوار بشرح عقيدته قال أهل السنة والجماعة ثلاث فرق الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل المقصود الذين لم يقعوا فيه المنزهين من الحنابلة وليتكلم هنا عن المجسما والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري والماتوريدية وإمامهم أبو منصور الماتريدي وقال الإمام الحافظ بن حجر الهيتمي رحمة الله عليه في الزواجر عن اقتراف الكبائر قال المراد بالسنة ما عليها إمام أهل السنة والجماعة الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله رضي عنه والإمام أبو منصور الماتوريدي رحمة الله عليه ورضي عنه إذن بعد أن عرفنا أهل السنة والجماعة لابد أن نعرف ما هو علم التوحيد لأن هذه المنظومة العظيمة المسماة بجوهرة التوحيد تتكلم عن مسائل العقيدة من إلهيات ونبوات وسمعيات ما هو التوحيد؟ التوحيد في اللغة العربية والعلم بان الشيء واحد تعلم بان الشيء واحد هذا من حيث اللغه لغه العرب اما في الاصطلاح اي اصطلاح علماء الكلام واصطلاح علماء اصول الدين واصطلاح علماء العقائد واصطلاح علماء التوحيد قال اصطلاحا ما هو الإص... قال العلماء التوحيد في الاصطلاح هو علم يقتدر معه يقتدر معه أي وسيلة هذا العين وسيلة على إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية إثبات العقائد التي يبدأ أن يعتقدها المؤمن عقيدة المؤمنين وعقيدة المسلمين والعقيدة التي تجب أن نعتقد فيها بها في حق ذات الله تبارك وتعالى وفي حق الأنبياء وفي حق كتبه ورسوله واليوم الاخر والقدر خيره وشره والايمان بالملائكه وبالغيب والسمعيات وغيرها من ادلتها اليقينيه لكن لابد ان يكون الدليل قطعيا لابد ان يكون الدليل في الاعتقاد يقينيا وقطعيا لان هذا مما تثبت به عقيده فلا يصح ان نثبته بدليل ظني موضوعه موضوع علم التوحيد ذات الله تعالى من حيث ما يجب وما يجوز يجوز وما يستحيل في حق في ذات الله تبارك وتعالى وذات الرسل ايضا ما ما يجب في حق الانبياء والمرسلين ما يجب ان يوصف به الانبياء والمرسلون وما يجوز ان يوصف به الانبياء من الاعراض البشريه الى غيرها كما سياتي وما يستحيل ان يوصف به الانبياء كالكذب والخيانه وغيرها كما سياتي ان شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك في المسائل السمعيه الغيبيه تكلم عن الجنه وعن النار وعن الصراط وعن المحشر والشفاعه وغيرها ثمرته ثمره هذا العلم علم التوحيد معرفه الله سبحانه وتعالى بالبراهين القطعيه اي اننا اذا تعلمنا هذا العلم نعرف الله سبحانه نعرف الله سبحانه وتعالى بالبراهين القطعيه التي تقبل تقبل الشك والفوز بالجنه بالسعاده الابديه فضله فضله هذا العلم هو اشرف العلوم واشرف العلوم لماذا هو اشرف العلوم لكونه متعلق بذات الله لكونه متعلقا بذات الله وذات رسول الله وانبيائه وما يتبع ذلك من السمعيات متعلقه بالجنه والنار والمحشر والحوض والصراط وغيرها وامور الغيبيه هو المتعلق كما يقول العلماء يشرف بشرف المتعلق هكذا يقول المتعلق يقول العلماء قاعده المتعلق اسمه يعني بكسر اللام يشرف بشرف المتعلق اما واضعه من هو واضع هذا العين واضعه اي على اصول اهل السنه والجماعه والعلم كان موجودا كالاعتقاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد سلفنا الصالح لكن موضع من وضع له الأصول من قعده فمن قعده على أصول أهل سنة والجماعة هو الإمام العلم العلامة أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه وأرضاه ومن تبعه من السادة الأشاعرة وكذا الإمام العلم أبو منصور الماتريدي رحمه الله ومن تبعه من السادة الماتريدية. بمعنى أنهم دونوا كتبه وردوا الشبهة هنا وضعوا أي قعدوا أي جعلوه علما مستقلا يعنى بالتوحيد يعنى بِ بال التكلم في ذات الله تبارك وتعالى وما يجب أن يصف به ربنا تبارك وتعالى أصفائي العليا من صفات الكلام وما ينزه عنه الله تبارك وتعالى من صفات النقص ووضع له قواعد ومباحث وكذا وله العلم له بداية وله خاتمة نعم أي أنهم وكذلك ردوا على الشبه الشبه التي أوردها الفرق الضالة وإلا في التوحيد بمفهوم التوحيد، جاء به النبي عليه الصلاه والسلام من لدن ادم عليه السلام الى سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم، نعم. اسمه ماذا يسمى هذا العلم؟ له عده تسميات على كل حال هو يسمى علم العقيده، يسمى علم اصول الدين، يسمى علم الكلام، يسمى علم التوحيد، لكن جاء الغالب في المدارس العلميه وفي البلاد في في الشرق وفي الغربي يسمى بعلم التوحيد. لان مبحث ال ال الوحدانيه هو اشهر أشهر مباحثه مبحث الوحدانيه ان الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته واحد في, في في افعاله واحد في في صفاته فالوحدانيه اشهر مباحثه ويسمى كذلك علم الكلام لكونه مبحث الكلام كذلك اعطى اعطيها حق كبير لانه يكون على الرد على على على الفرق الضاله وعلى المبتدعه في البدع العقدية فسميه علم الكلام ولا مشاحات في الاصطلاح الآن من أين يستمد استمداده من أين يستمد هذا العلم يستمد من الأدلة اليقينية اعيد يستمد من الأدلة اليقينية أي القطعية لابد أن تكون قطعية الثبوت وتتكون كذلك قطعية الدلالة حكم الشارع فيه حكم ما حكم الشريعة تعلم هذا العلم قال الفقهاء تعلم علم التوحيد واجب من قبيل الواجب العيني أن يجب على أعيان, أعيان المكلفين بقدر المستطاع على كل مكلف كل مكلف بلغ الحلم وبلغت الأنثى المحيض يجب عليها أن تتعلم هذا العلم أما المسائل التخصصية فهو على سبيل فرض الكفاية مسائل تخصصية يعني الخوض والتخصص في هذا العلم حتى الرد والتأليف فيه والتصليف فيه هو على سبيل الفرضية الكفائية يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين وأما مسائله قضاياه تتحدث عن الواجبات والجاء إذاتي والمستحيلات ما يجوز الواجب, الواجب في ما ما الواجب فيما يوصف به الله تبارك وتعالى والجائز ما يوصف بحق الله تبارك وتعالى والمستحيل ان يوصف به الله تبارك وتعالى والواجب في حق الانبياء والواجب في حق الجائز في حق الانبياء والمستحيل والسمعيات متعلقه بعذاب القبر و وسؤال الملكين والصراط والحياه البرزخيه والحشر والبعث والحساب والميزان وغيرها من مسائل معروفه في الامور الغيبيه وردت في نص كتاب الله ونص سنه نبينا صلى الله عليه واله وسلم ف وهي هذا العلم يقوم على ادله ما هي ادله اثبات العقيده ما هي ادله اثبات التوحيد قال العلماء أدلة إثبات العقائد هو على ضربين إما أن يكون بالنقل وإما أن يكون بالعقل أدلة النقل المقصود به النصوص النقلية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما الأدلة العقلية فهي المبنية على البراهين اليقينية التي يقيمها العقل وهي مثبوثة مثبوتة وثابتة في ثنايا الكلام على مسائل العقيدة أولا قلنا تكلمنا عن الأدنى النقلية اتفق العلماء على أن المصدر الأول اتفق أهل العلم على أن المصدر الأول الذي تثبت فيه العقيدة الإسلامية أو يثبت فيه التوحيد هو القرآن الكريم والحديث المتواتر قد عرفنا هذا الحديث المتواتر وقلنا ما رواه الجمع عن الجمع بحيث تستحيل العاده تواطؤهم على الكذب كما عرفناه في في المصطلح وكما عرفناه في اصول الفقه والتواتر على قسمين تواتر لفظي وتواتر معنوي نعم وكلاهما قطعي الثبوت القران لا يسمى قرانا يعني احد علماء القران اشترطوا ليسمى القران قراني اربع اربعه شروط او خمس شروط قالوا اولا ان يثبت ان يكون ان يرد بالسند الصحيح ثانيا ان يرد بالتواتر ثالثا قالوا ان يوافق وجم الاوجه العربيه رابعا قالوا ان يوافق مصحف عثمان اربعه شروط للقران فاذا كان القران احاديا فلا يسمى هذا قرآن تسمى قراءه قراءه شاذة والقراءة الشاذة حتى الفقهاء اختلفوا هل هي حجة شرعية أو ليست بحجة؟ الجمهور على أنها ليست حجة، هذا مذهب أصحابنا السادة المالكية ومذهب السادة الشافعية ومذهب السادة الحنابلة، وخالف في هذا السادة الأحناف اعتبروا أن القراءة الشاذة هي حجة شرعية. وكما قلنا القرآن الكريم قطعي الثبوت، والحديث المتواتر كذلك يسمى ب قطعي الثبوت، نعم. وكلاهما قطعي الثبوت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشرط أن تكون دلالته كل منهما قطعية صريحة لا تحتمل التأويل انتبهوا يعني لا يكفى فقط أن يكون قطعية الثبوت فقد يكون النص قطعي الثبوت بأن يكون متواترا ولكن قد يحتمل أكثر من معنى أو ليس راجحا في معنى قابل للتأويل لا نقول هذا ظني الثبوت هذا هذا قطعي ظني الدلاله، انه من حيث الثبوت هو قطعيون ولكن من حيث الدلالة هو ظنيون، نعم. فالعقيدة تثبت بما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة. لابد أن ننبه إلى هذا، هناك مسائل في في ثنايا علم التوحيد ليس من أصول التوحيد، هي من فروع التوحيد. مسائل كثيرة لا بمعنى نحن نتكلم عن العقائد التي تثبت بها عقيده اي منكرها يصبح كافرا خارج عن التي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، نتكلم عن المسائل التي تصبح الى عقيده اي تنعقد بالقلب، سميت عقيده بالقلب. اي لا يصح ان ينكرها او يصح ان ان يعتقد خلافها، هذا المقصود يعني. اما الادله العقليه فهو علم المنطقي وغيره من العلوم المساعدة على إثبات العقائد وهذا مثبوت في كتب العقائد كما قلت مدام تكلمنا عن الدليل العقلي لابد أن نتكلم عن حكم تعلم المنطق لأنه كما قلنا سابقا المنطق كما تكلم معكم في الفيق في خلاف عند العلماء والفقهاء في تعلمه هل يجوز تعلمه أو يجب تعلمه أو يحرم تعلمه أولا قبل أن نتكلم عن حكم تعلم المنطق لابد أن نعرف ما هو المنطق المنطق قال العلماء هو قانون تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في الفكر كما أن من راع قواعد النحو لا يتطرق اليه في الخطا اليه الخطا في المقال هو قانون تعصم ورعته الذهن عن الخطا في الفكر وسمي هذا العلم علم المنطق بعد اسماء سماه بعضهم خادم العلوم وسماه الامام حجة الاسلام ابو حامد الغزالي رحمه الله عليه والامام ابو نصر الفارابي بمعيار العلم وسماه الفارابي رئيس العلوم سمها الغزالي بمعيار العلم وسمها الامام الفارابي برئيس العلوم وسمي بالميزان وسمي بفن النظر وسمي بعلم الجدل هذه اسماء كلها للمنطق وسمي من ذلك العقول وسمي الحكمه وان كانت هي جزء من المنطق الحكمه وقول اخر ان الحكمه اسم من المنطق وقال قال بعض العلماء الحكمه اسم من المنطق ومذهب مذاهب العلماء في حكم تعلم المنطق هي فيها ثلاثة مذاهب أساسية. مذهب الأول وهو يرى التحريم يرى تحريم تعلم المنطق. ومن قال بهذا من العلماء على رأسهم الإمام العظيم أبو عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة قدم بن الصلاح والإمام العظيم الإمام النووي رحمة الله عليه الشافعين معروف صاحب الأذكار وصاحب شرح الأذكار وصاحب شرح مسلم وكتب العظيمة في مصطلح الحديث وغيرها. وفي المذهب الشافعي شرح المذهب مجموع وغيرها وكذلك خاتمة الحفاظ الإمام الحافظ السيوطي وغيرهم ولماذا حرموه قالوا لأنه هؤلاء غلبوا جانب المفسدة لأنه قال فيه مفسدة يمكن فيه مصلحة ولكن فيه مفسدة ولكن مفسدته أعظم من مصلحته فرأوا أنه كان مخلوطاً بضلالات الفلسفة فيخشى على الشخص الذي اشتغل به أن يتمكن من قلبه بعض تلكم العقائد الزائفه فحرموه بسد الذرائع تغليبي لانه غلب فيه المفسدات. المذهب الثاني قالوا هو فرض كفايه، ما معنى فرض كفايه؟ اذا قام به بعض العلماء اذا قام به جماعه من العلماء سقط الاثم عن الاخرين. وهو مذهب جماعه من اهل العلم وعلى راسهم حجه الاسلام ابو حامد الغزالي قالوا من الفروض الكفائيه تعلم المنطق. والامام الغزالي رحمه الله عليه ابو حامد الغزالي رحمه الله عليه الشافعي هو متصد إثبات هذا القول بل استفاض فيه وانتصر له وصرح به في اوائل كتاب المستصفى في اصول الفقه وقد قرانا معكم هذا الكتاب والحمد لله وبدأ الى تاليف عده كتب في المنطق وقد راى هؤلاء ان الفساد قد اصاب العقول الفساد قد اصاب العقول فصار الناس يخبطون خبط عشواء ولا يميزون الضلال من الهدى وانه لا بد من ميزان يعصم الاذهان من الخطا يحتكم اليه العقلاء عند الاختلاف ولا سبيل الى ذلك الا بتعلم المنطق فقال فرأى ان انه بهذا العلم يدرأ مفسده كبيره وتجلب مصلحه فقال بانه واجب على سبيل الكفايه اذا قام به بعض العلماء سقط الاثم الاخرين المذهب الثالث ومذهب التفصيل قالوا بانه يجوز لمن وثق بنفسه بصحة ذهنه ومارس الكتابة والسنة إيه. وهذا مذهب جماعة من المحققين كثير من العلماء يميلون هذا الرأي أنه رأي وسط يعني ليس فيه إجحاف وليس فيه إفراط وليس فيه تفريط وهو مذهب الامام العلامة الأصول الكبير تقي السبكي رحمة الله عليه يعني. يجوز تعلم المنطق بشرط أن تكون عندك أهلية وأن تكون محص يعني عندك حصانة عقلية وحصانة شرعية او لك رصيد متعلم الكتاب والسنه واعقاد المسلمين واعقاد التوحيد حتى لا تزيغ وتضل والعياذ بالله نعم ثم ان في العصور المتاخره اصبح علم المنطق المنطق هذا الذي نقي عن ضلالات المفسرين كانه هذا العلم اصلوه وازالوا منه ضلالات الفلاسفه وتخلطاتهم كان الان استقر القول على انه من الفروض الكفائيه لابد على طلبه العلم وخصم عنده اهله ان يتعلم هذا العلم لأسباب منها أن حصول قوة على رض الشكوك والشبوه في علم الكلام أنت كيف ترد على الدهريين والملاحدة ترد عليهم بعلم المنطق الذي في... أصبح الآن فرضا كفاية أصبح فرضا كفاية هذا المذهب الأخير ارتضاه كثير من العلماء لكن الآن في المعصرين هذا كأن الرأي الثاني رأي أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه وأجدر بالأخذ به يعني لأن حصول قوة الرد على الشكوك والشبهات في علم التوحيد بعلم الكلام يتوقف على حضور القوة في هذا العلم تكون متمكنا من علم منطقي وما يتوقف عليه فرض كفاية فهو فرض كفاية كما هو معلوم عند علماء الأصول نكتفي لضيق الوقت ونكتفي بهذا وصل الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا ولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم جميعا